Ďakujem Nie je fajn. na vinkoše na vinkoše się, nie ufajnie, ufaj, to vinko, Odpoinko, po to winko, patrach. Mi penieži, mi penieži, nemáme, nemáme, nemáme. Srdečko, srdečko, srdečko, nebudem písať, nebudem korelovať, ale budem moju milu ľúbovať. Do tedy ona uveri, tedy ona uveri, tedy ona uveri, ak ja budem na koni. Mila moja jakači, možiš kratke kamáti, Milá moja, ja kažím, no či zkrátke kavaty, keby ja by som sa ľuboval, keby ja te som sa ľuboval, keby ja by ľuboval, už by si kúpil. Sila moja nemudruj, keď začala sať zubuj. Ona moja sumene, ona moja sumene, ona moja sumene, druhu vešiem z tebe.